حتما صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش میتونید از تو سایتمون ثروتیار ببینید این ویدیوی 92 هست و اگر میخواین از ما حمایت بکنید بهترین راه حمایت حمایت معنویه با اشتراک این ویدیو در سایر های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون معرفی کانال ما به سایر علاقمندان میتونید به توسعه شبکه ما هم کمک بکنید توی این ویدیو میخوام در خصوص مقایسه بین بازارهای بورس و کریپتوکارنسی با هم صحبت بکنیم چیزی که میتونه به کسانی که قبلا تجربه ای در بازار سرمایه داشتن کمک کنه تا ببینن از چه قابلیت های خودشون میتونن در بازار جدید بازار کریپتوکارنسی استفاده کنن اگر علاقه‌مند به موضوع هستین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید مثل همیشه بحث سلام مسئولیت بدیهیه که مسئولیت سرمایه گذاری بر عهده شخص سرمایه گذار هست و از این محل هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست و این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره نحوه استفاده از ویدیوهای کانال رو در قالب یک ویدیو جداگانه ویدیو شماره 80 تهیه کردیم توی کانال به اشتراک گذاشتیم میتونید اونو ببینید تا بتونید از این ویدیو به صورت اثر بخشتر استفاده ببرید توی این ویدیو میخوام در خصوص تفاوت‌های بین بازارهای ارزهای دیجیتال و استاک مارکت با هم صحبت بکنیم شباهت‌های اونها رو هم با هم ببینیم و بدونیم که اگر کسی تجربه توی این بازار داره، بازار بورس داره، چقدر قدر میتونه موفق باشه در بازار ارزهای دیجیتال و چقدر عملا مسیر رو جلو رفته. در ادامه به این مسئله می‌پردازیم. بحث تفاوت بازار ارزهای دیجیتال و بورس. بازار ارزهای دیجیتال اصطلاحاً کریپتو مارکت و بورس اوراق بهادار استاک مارکت. اولین موضوعی که میتونیم مطرح کنیم تأمین مالی در این دوتا روش متداول در دنیا هست یکی IPO و یکی ICO احتمال خیلی خیلی زیاد شما از اولیه سهم در بازار بورس گرفتین بهش اسطلاحا میگن IPO Initial Public Offering و سودهای خوبی هم بردید احتمالا امیدوارم البته اینطور باشه و در خصوص همین کانسپت در بازار کریپتوکارنسی اینیشیال کوین آفرینگ که بهش میگن استلاهان و به اختصار ایسیا. در خصوص این یه ویدیو کامل من تهیه کردم توی کانال هست شما میتونید برای کسب اطلاعات بیشتر از اون استفاده کنید. اما نکته ای که در این مسئله وجود داره و عملاً میخوایم ما بحث تفاوت رو ببینیم در این حال که مشترکات زیادی هم دارد، این هست که توی بازار کریپتوکارنسی هیچ محدودیتی برای تامین مالی وجود نداره یعنی طرف کسی که اومده یه ICO لانچ کرده خیلی راحت میتونه از سراسر دنیا با ارزهای مختلف که مد نظرش هست تامین مالی انجام بده اما تو IPO ای اینجوری نیست وقتی که یه سهمی تو بازار تهران بازار بورس اوراق بهادار تهران IPO میشه فقط دامنه‌ی تامین مالیش به محدوده جغرافی کشور و آدم ایرانی ای که آلا کد بورسی دارن و شاید بعضا در خارج از کشور زندگی میکنن اما مثلا با یه کارگزار دارن کار میکنن پس دیگه نمیتونه بره از آدم هایی که توی اروپا زندگی میکنن ملیت های دیگه ای داره تامین مالی کنه پس این تفاوت اصلیشه بحث بعدی رویکرد سرمایهگذاری مل مدت توی بورس تهران یا اصلا کللا استاک مارکت هاست برخراراب ببینید یک اتفاقی که تو بازار بورس تهران میفته اینکه ما هم دامنه نوسان پنج درصد روزانه داریم و یه حجم مبنایی داریم که اون باید پر بشه که این پنج درصد با قیمت پایانی بشه قیمت گشایش فرداش. اما تو بازار کریپتو اینجوری نیست مثل بقیه بازارهای مالی دنیا بدون حجم مبنا بدون عرض شود که دامنه نوسان صف خرید صف فروش داره معامله میشه یعنی شما میتونید شب بخوابید صبح بلنش شید چندین هزار دلار سود کردین یا برعکس چندین هزار دلار ضرر کردین پس این بازار ریسک خیلی خیلی بیشتری نسبت به بازار بورسی داره که اینجوری دامنده هاش محدود شده بحث لیگال و افرادی فراد دیت... هستش که توی خدمتون عرض شود بازارهای مالی انجام میشه تو بازارهای بورس قوانین و مقرراتی وجود داره یه ناظری وجود داره عرض شود که برحال کلی آدم هستن منافع مشترکی توی این مسئله دارن خیلی راحت نمیتونه کسی بیاد یک کلاهبرداری بزرگی انجام بده اما در بازار ارزهای دیجیتال این اتفاق بسیار بسیار افتاده ما در حوصه این مجموع ویدیوی مجموعه ویدیو واقعا کاملی رو تهیه کردیم میتونید از اون استفاده بکنید که در دام کلاهبرداران نیفتید پس عملا اینجا باز ریسک کریپتوکارنسی بالاتر رفت توی بورس همونطوری که اشاره کردم دستگاه نظارتی وجود داره توی کریپتو اینجوری نیست هرچند که همین چند روز پیش شنیدیم که این آی جان مکافی که خیلی این آی سی او رو پروموت میکرد اینفلوئنسر این موارد این سی او ها بود به دلیل حمایت و اینکه حالا هر تبلیغ غیر واقع در حسین آیسی ها دستگیر شده و حکم جل بشه گرفتن و از فکر می کنم ایتالیا استرداد شد به امریکا خب این دیگه آدمی بود که تو این بازار انقدر مثلا دستگاری حالا میگن متهم به این کار اما انقدر از این اتفاق افتاده که خدا میدونه پس میخوام بگم که در نظر داشته باشین این بازار ریسکای خودشو داره عدم قطیت در خصوص آینده کریپتو خب خیلی بهش هنوز که هنوز امیدوار نیستن میگن هر لحظه امکان داره از بین بره و حالا یه بحث فلسفی بزرگ این مسئله داره اما توی بورس اینجوری نیست شما و الاخره شرایطی رو برای یه بازار در نظر گرفتیم برای یک سهم میدونید که این اتفاق خواهد دفتن در کریپتو مارکت ما یک سری رو های، چندصد برابری داریم در صورتی که تو بورس همچین اتفاقی نمیفته همون کانسپت آی سی که خدمتون ارث کردم مثلا رو اتریوم از های خیلی خیلی کوچیکی شروع شده و یک رشد چند صد برابری کرده و خب این بازدهی رو هیچ وقت تو هیچ بازار بورسی شما نمیتونید به دست بیارید در خصوص این هم یک مجموعه یک ویدیو کامل تهیه کردم که اون رو ببینید دقیقاً درک میکنید که چه تفاوت بنیادی در سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی و بورس وجود داره. همونطور که اشاره شد زمان محدوده‌ی جغرافیایی بازار کریپتو بیشتر از بورسه یعنی دامنه شمولش کل دنیا رو می‌گیره. هفت در 24 مثل بورس و فارکس روزهای تعطیل نداره و خب هم به جذابیتش اضافه می‌کنه همین که خب به حال اختلاف پتانسیل بالایی ایجاد می‌کنه برای اینکه شما بتونی این خوب رصدش بکنید و سرمایه‌گذاری درستی انجام بدین. گستره تأمین مالی کریپتو هم همونطوری که گفتم در سراسر دنیا هست در صورتی که در بورس فقط محدوده جغرافیه کشور مورد نظر و آدم هایی که طبعی اون کشور هستند و اجازه معامله در اون بازار رو دارن خب فارغ از اینکه مثل حالا بازار بینله این امکان وجود داره ولی این خیلی راحت یک کسی در یک روستایی در یک جای دنیا نشسته باشه یه طرح خوبی ایده خوبی به نظرش بیاد در یک نقطه ای دور افتاده باشه بهتر بگم خیلی راحت میتونه تامین مالی در این خصوص از سر و سر دنیا انجام بده که البته خب همین مسئله تامین مالی هم خودش داستان بزرگی داره. این مجموعی از تفاوت‌های بازار ارزهای دیجیتال با بورس بود اما شاهت شباهت های بازار بورس همونطور که اشاره کردم تو این ICO آی IPO آی ای که همون تفاوته وجود داشت یه شباهت بزرگی هم وجود داره اونم از این لحاظه که یک منابع مالی یه تامین مالی مشابهی انجام میشه حالا گسردگی هاشون هم هم متفاوته ولی ICO بر وزن IPO هرچند که ICO خودش مقایس های مختلفی در آئی سیو در مقال استی او آئی ای او اینا همه ولد و والد همدیگه هستن اومدن مشکلات همدیگه را از نظر قانونی و عمل کردی حل کردن تونستن یه سطح سرویس جدیدی رو به دنیا بدن که حالا ادعای که ما توی کریپتو کرپتوفانده در یوتیوب داریم این هست که کاملترین دوره آموزشی آئی رو به زبان فارسی ما تهیه کردیم و به رایگان در طبق اخلاص در اختیار علاقمندانش قرار دادیم ان که مفید فایده قرار بگیره بحث صرافی و که همون کاری که تو اون صرافی انجام میشه توی کریپتوکارنسي تو کارگزاری هم انجام میشه در خصوص این هم ویدیو جداگانه‌ای توی کانال هست میتونید مراجعه کنید و ببینیم بحث دفتر سفارشات همونجوری که شما اوردرتون ثبت میکنید میره تو صف قرار میگیره برای خرید و فروش توی کریپتو کارنسی میری تو اوردر بوک میشینه هرچند که تو بازار بنمل از همین دفتر سفارشات هم یه اوردر بوک استفاده میکنن اما خیلی چیز خاصی هم نیست جفت اینا یه همچین دفتر سفارشاتی هم دارن شفاف شما می میبینید تو بازار بورس تهران شما به توی سایت تی اس میایید نهایت چقدر 3 تا مزنه رو میبینید توی پلتفرم کارگزاریت 5 تا مزنه رو می میبینی و اون کارگزاری شما که پای استیشن نشسته تا عمق بازار رو داره بینه. خب این محدودیت اما در بازار کریپتوکارنسی شما تا عمق بازار میتونید ببینید تو اون بازاری که این فعالیت میکنه کارمز معاملات کارمز معاملات در بازار کریپتوکارنسی متفاوت بسته به اون اکسچنجی که دارین باش کار میکنید هست اما توی کارگزاری ها تو ها این عدد تقریبا عدد یکسانیه شما مثلا توی این کارگزاری بورسی که تو تهران دارین فعالیت میکنید یه عدد ثابتی رو پرداخت می‌کنین اما توی کریپتو بازار به بازار متفاوته اما هر دوی اینها کارمز دارن و کارمزش رو از معاملات کسر میکنن حتی توی کریپتو برای کوین های شما در کیف پول اون حالا بروکر یا اکسچنجی که دارین باش کار میکنید یه چیزی به نام گس دریافت می‌کنه که خیلی کمه اما به عنوان نگهداری از این موضوع استفاده میکنن. ادبیات معاملاتی مشابهی داره. یعنی شما خیلی چیز غریبی نمیبینید توی این که مثلا تحلیل تکنیکال تو هر دو داره جواب میده. تحلیل فاندامنتال هر دو داره جواب میده. هرچند که در بازار کریپتو یک سری اندیکاتورهای خاص اون بازار رو میبینن میان بررسی میکنن که ما برای این یه مجموعه ویدیو داریم تاهیه میکنیم که امیدوارم در آینده نزدیک بتونم براتون به اشتراک بذارم ولی خب هر دوی اینا از یک قاعده دارن استفاده میکنه یک سری فرمولای ریاضی رو آوردن بررسی کردن بر اساس دیتای هیستوریکال نوسانات قیمت حجم معاملات و حالا توی کریپتوکارنسی یه بحث هش ریت هم وجود داره هش, هش ریتی که با استخراج میزان استخراجی که انجام شده عملا میشه سهمی که سهمی که عملا این سهم کریپتو توی بازار ساپلای که توی بازار داره دست به دست میشه همون سهم شناوری که تو بازار بورسه بحث AML و KYC هست که اینا هم همون که میدونید شما توی بازار سرمایه بعد یه کد بورسی بگیرید کد سنا بگیرید بیاین احراز هویت شده باشین و بتونید از خدمات بازار سرمایه استفاده کنید متقابلا در بازار کریپتوکارنسی هم همین مسئله وجود داره و شما باید این مراحل طی کنید تا بتونید معاملاتتون رو انجام بدین در نظر داشته باشین اگه کسی بهتون یه جایی گفت من بدون KYC میام براتون خرید و فروش انجام میدم یا اینکه با قیمت بهتری از بقیه سرافی ها براتون معامله انجام میدم یه مقدار شک بکنین چون احتمال کلاهبرداری توش خیلی زیاده با مقایسه تفاوت و بین بازار کریپتومارکت مارکت و استاک مارکت حالا میخواییم بیایم ببینید آیا واقعا سرمه که تو بورس فعال بودن میتونن تو ارزای دیجیتال موفق باشن یا موفق تر باشن نسبت به کسانی که یه ضرب دارن میان بدون هیچ بگراندی توی بازار کریپتوکارنسی خب بدیهیه که تجربه معاملگریی که در بازار بورس وجود داره بسیار بسیار سودمند و ارزشمند هست در بازار کریپتوکارنسی. اما خب تفاوت هایی داره که باید دوستان با ادبیات این بازار آشنا بشن چیزی به نام نهنگ وجود داره که ما قبلا در خصوص این هم صحبت کردیم این نهنگ ها حرکتشون رو باید شما بر اساس خدماتی که سایت پیش بینی کنید یا حداقل زیر نظر داشته باشین تا اینکه نقطه ورود و خروج رو بتونید خوب تشخیص بدین. اما تجربه تحلیل تحلیل گری هم تو حوزه تکنیکال هم فندمنتال تقریبا مشابه هست اما هر بازاری خب ادبیات خاص خودش رو داره بدیهیه که باید در خصوصش آموزشی کامل ببینن. اما عملا فردی که تجربه معامله گری در بازار سرمایه رو داره، یک قدم بزرگ جلوتر از بقیه هست نسبت به کسایی که فقط یه ضرب اومدن با کریپتو میخوان شروع کنن قرار گرفتن در موقعیت استرس هر دو یعنی وقتی که شما بازار بورس و همون بازار بورس تهران هم تست کرده باشین این موقعیت استرس ها تو گری خیلی تأثیر داره آدم ریسک پذیر ریسک اونجا دیگه مشخص میشه که چقدر توانمند هستن اون تجربه به دردشتون معاملات، توی حوزه کریپتو وقتی که دامپ و پامپ میشه که اصلا یه وضعیت خاصی رو برای خودش رقم میزن بحث اشتباهات رایج توی بازارهای مالی تقریبا مشابهه. یعنی اون حرس و طمعی متاسفانه یا خوشبختانه تو هر دو تا بازار یکسان هست و این چون فاکتوری خارج از نوسانات قیمته. درسته که ارتباط داره ولی ارتباط مستقیمش با اون دینه اون آدم با اون تفکر اون آدم رو بحث بیهور فایننس ما کلی صحبت کردیم حتی اومدیم توش فایننشل آسترولوژی هم مطرح کردیم که چقدر میتونه این موارد تأثیر گذار باشه بر روند قیمت‌ها که منتج شده از تصمیم انسان‌ها هست پس این دوتا توش مشترکه وقتی تجربه بورس داری عملا قا... یک واقعا گام بزرگ توی این مسئله جلوتری ای؟ و خب کسی که توی بازار سرمایه کار کرده باشه آدم حرفه یه درک صحیح از کسب سود داره و خب این واقعا خیلی بهش کمک میکنه توی بازار کریپتوکارنسی استراتژی های معاملاتی هستش که خب یه سری بر اساس ربات های معامله گر میشه که تو حالا شما توی بازار بورس تهران شاید یه مقدار محدودیت هایی توی استفاده از این ابزارها داشته باشی که توی بازار کریپتوکارنسی اصلا این محدودیت وجود نداره شما میتونید یع ابزارها به صورت حرفه هم استفاده کنید و ما در خود این اطلاعات خوبیم تو کانال قرار دادیم. بحث بعدی آشنایی با تابلو و قیمت و شرایط سفارش گذاری همونی که مثلا تو بازار بورس تهران میگن که نسبت خریدار به فروشنده چ اینطوری تغییر کرده توی این یکی دیم مطرم که توی ارساای دیجیتال و ساافت مارکت مهمه که چقدر هست و شما رو چجوری میتونه درایو کنه سمت اینکه بخرید بفروشید یا قیمت گذاریتون رو چجوری انجام بدیم با توجه میگیید تا عمق بازار شما میتونید مشاهده کنید جنبندی از این مسئله یعنی ما بر شباهت ها و تفاوت ها رو با هم دیدیم و گفتیم که اگر کسی که تجربه بازار سرمایه رو داشته باشه چقدر میتونه نسبت به بقیه جلوتر باشه سعی کردیم که به شما این قوت قلب رو بدیم که اگر تجربه بازار سرمایه رو داری میتونی تو این بازار هم از اون استفاده کنی موفقیت یا خدای نکرده شکست هر سرمایه‌گذار تو بازار مالی کاملا بر خودشه و اون تصمیماتی که به لحظه در خصوص خرید و فروشش اتخاذ میکنه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون و معرفی کانال ما به سایرین کمک می‌کنید تا شبکه ما هم گسترده تر بشه. اگر دوست دارین که از ما حمایت مالی بکنید، میتونید از لینک زردین‌پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم استفاده بفرمایید. و اگر تا الان یعنی این ویدیو 92م عضو کانال ما نشدید و مطالب رو پیوسته دنبال نمی‌کردین یا همین امروز با این ویدیو رو به رو شدید پیشنهاد میکنم که حتما عضو کانال ماشین روی این لوگو فشار بدین دکمه زنگوله هم بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی که ما به اشتراک میذاریم به لحظه و زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشید دو تا ویدیو مرتبط با موضوع هم براتون این انتهای کارت میکنم این پایین تا بتونه کمک کنه زنجیره دانشی شما تکمیل بشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار.